على القانون الاساسي ديال الجمعيه ارتأينا بان الاهداف بل الكفايات بيننا هي واحده لذلك جاء هذا المشروع وفي الحقيقه انه تولد صغيرا وفي مده ليست يعني مدتها شهرين استطاع ان ي. بعد ان كانت عباره عن ايام دراسيه فقط تحولت الى الى منتدى اقليم ثم الان نبشر الاخوه بانه اصبح منتدى جهوي وهذا هذا اليوم الذي نعيشه هو اليوم الاول من الايام الدراسيه الثلاث. هي عبارة عن ثلاث أيام دراسية افتتاحها الآن نعيشه الآن في القصر الكبير في المركز وبالمناسبة نشكر السيدة المديرة ديال المركز الثقافي التي رحبت بهذا النشاط. أقول ودائما في السياق أن من الموضوع يتبين بأنه جد جد جد مهم. لماذا؟ لأننا نقول التنمية المستدامة وبعمالة العرائش، هنا وحدة، وحدة سياسية، وحدة فكر، وحدة فكر إلى آخره، ثلاث نقاط، و سنعمل إن شاء الله على ثلاث تيم هي قيمة البيئة ثم المآثر ثم التراث اللامادي. الذي يحمل ما يحمل ونحن نعرف ما يعانيه هذا القطاع كل واحد من جهته. وبالمناسبه اعتمدنا ان يكون تكون الطاوله والنقاش مفتوح ما بين شعارنا هو الفاعل الجمعوي والمجتمع المدني في نقاش الشان المحلي. والشان المحلي هو واسع جدا ونحن ولو كان من الفاعلين سياسي فهم محتاجين الى توعيه توعيه بان هناك من المجتمع المدني من هو غير جاهل بما يفعلون وما يصنعون ولكن نحن انطلاقا من حق التشارك ومن حق هذه الانشطه التي نحييها نحاول ان نجد صيغه ادبيه توافقيه ولو توفيقيه لكي نستطيع ان نمرر هذا المهم لا اطيل في التفصيل في هذا الموضوع لان الورشه ان شاء الله سواء من هذه الورشه او الورشة الثانيه التي ستكون والثالثه يعني في العرائش ان شاء الله وان والجميع هو مدعو هذه الورشه